Ženie to čela dní, diój, mamočko, čo to, čo, čo k nám príde na leto, diój, mamočko, čo to, čo, čo k nám príde na